eller Sladhållare är en verktyg, en uppfinning som jag har kommit på den och jag lägger den där idén i Hemlösas uppfinnare-team och i, under koncepten Made by Homeless. Och vi utvecklade den där idén och nu blev det en verktyg. Det är jätteanvändbart för alla slad och alla slad som finns på vägen. Och um, de som hämtar idén i den där Made by Homeless, hemlösa software team, de får um, 49% eller 51% av vinsten och resten går till hemlösa. I den där idén jag gav 49% av vinsten till hemlösa och uh, 51% av vinsten kommer till mig. Och vi försöker sälja den i hela världen. Just nu har vi en um, positiv... Um, positiv reaktion eh, i Kanada att de vill börja sälja och här i Sverige ska vi börja, börja sälja också och hoppas att vi kan sälja i andra länder och halva av vinsten går till hemlösa. Även hemlösa på gator skriver de på gator och de säljer den på gator och de tar vinsten också.